Траса у Великій Британії, Silverstone, один із найшвидших автодромів в календарі чемпіонату. Там дуже мало зон гальмувань. Усього 9% часу на колі пілоти використовують гальма. І саме тому, Дуже цікаво буде подивитися, як оновлена Формула-1 поведе себе на цьому треку, адже Гальма відіграють важливу роль у накопиченні кінетичної енергії, яка додає потужності. І так як у нас серйозна ця система ІРС, вона дає цілих 160 кінських сил на 33 секунди протягом кола, то ось це може бути проблемою для деяких команд, тому що не всі команди зробили настільки ефективну систему ІРС такої ефективної, як в команді «Мерседес». І саме тому, мені здається, що саме на цій трасі перевага «Мерседес» може бути трішки більшою, ніж ми звикли бачити. Не будемо брати е, Австрію як орієнтир, тому що це коротка траса. Вона має свої унікальні характеристики. Кілька прямих, три повороти і все. Але у «Сільверстоуні» якраз уміння цієї і РС накопичувати швидко потрібну енергію у команді Мерседеса дасть їм додаткову перевагу. Минулого року вони вже вигравали пол позишн друге місце на старті, у Розберга було півсекунди відставання від Хеммельтона в кваліфікації, але саме Розберг виграв, у Хеммельтона лопнула покришка і те саме було з багатьма пілотами. Після Сільверстоуна почався інший чемпіонат минулого року. Тому, навряд чи можна говорити, що якось варто порівнювати минулорічну гонку і цьогорічну. У нас і інша гума гума доволі консервативна. Знову хард у нас буде і два підстопи. Це стандартна тактика на цю трасу. Плюс такий важливий фактор, як погода, може втрутитися у перебіг подій гоночного вікенду завжди дощить у Великій Британії час від часу. І за вікенд, напевно, не буде усіх сухих сесій. Вітіско спортивне відео.